Nehmt eure Wir haben beschränkte Zeit. Prosím, posaďte se, protože máme omezený čas. Pojďte dovnitř a zavřete dveře. Mluví německy, protože jsme před chvílí spolu mluvili německy, ještě Der se napřemlu. Vlak právě odjíždí. Mám jen hodinu na vyučování. Musím se hodně soustředit, abych se do této doby vešel. Okay. Okay. Okay. Jsme všichni na místě. Můžeme začít? So let's finish. Let's Finish the teaching on faith. Dokončeme naše vyučování o víře. Mimochodem, když vytiskneme a vydáme mou první knihu v Polsku, tell all your friends to buy the book, řekněte všem svým přátelům, aby si ji koupili. Buy several copies of my book ať si každý z nich koupí pár kopií této knihy a rozdejte je lidem jako dárky. Protože z prodeje těchto knih nevidělám ani jeden Poland. Protože chci, aby mé knihy byly tištěny a vydávány v Polsku proto, aby veškerý příjem z jejich prodeje byl používán k dosažení evangelia pro lidi ztracené v Polsku. So a Je to skutečně misijní projekt. Now let's about faith. Nyní se vraťme k tématu víry. No Nemáme-li zjevenou Boží vůli, nebude místo pro pravou víru. So that means, Prakticky to znamená, že o cokoliv žádáš, o cokoliv se modlíš a čemu věříš, musíš si být jistý, že je to Boží vůle. Je to jeden z klíčových aspektů života víry. You have to be Musíš být přesvědčen, že to patří mně. So takže když budeš studovat a rozjímat nad Božím slovem, tvé srdce bude přesvědčeno, že toto konkrétní zaslíbení je Božím zaslíbením pro mě. Boží duch osvobozuje víru, boží víru ve tvém srdci. The a, a pak se zaslíbení stane skutečností. So, the faith is God's faith, not our faith. Tato víra je víra boží, ne naše. But I need to talk about the faith and Rychle bych vám řekl, jaký je rozdíl mezi vírou a věřením. Vím, že někteří z vás již slyšeli pasáže z tohoto vyučování, takže musíte být trpěliví. Je to vlastně velmi jednoduché. Víra je podstatné jméno. Víra pochází od Boha. Faith is actually not my responsibility. Víra není ve skutečnosti moje zodpovědnost. Faith is 100 God's responsibility. Víra je stoprocentně Boží zodpovědností. My responsibility is to believe. Mojí zodpovědností je věřit. What to do with that faith? Co dělat s touto vírou? Right so Žijí správným způsobem, abych vedl život víry. But to, have faith is not my responsibility. to je moje zodpovědnost, ale mít víru není moje odpovědnost. God gives his faith. Protože Bůh dává svou víru. A mou zodpovědností je neustále přicházet k Bohu, aby mé srdce bylo stále naplněno jeho vírou. Every single Christian has God's faith. Každý křesťan má boží víru. Neexistuje omluva pro nikoho, kdo by nechtěl vést tak radikální život víry. Ale co s tou vírou uděláme je stoprocentně naše zodpovědnost. Bůh mě neučinil větší mužem víry než jsi ty. Bůh si nevybral mě, jen mě, abych se pohyboval v nadpřirozené oblasti a tebe si nevybral. Chci vám říct něco, co na první pohled může znít trochu jako rouhání, ale v žádném případě to tak není míněno. Není to nějaká arogance. Já jsem se rozhodl, že povedu nadpřirozený život. To rozhodnutí nemá nic společného s Bohem. Ty se můžeš rozhodnout stejně jako já. Oh, God used Smith Wigglesworth. oh, Bůh si používal Smitha Wiggleswortha. Smith Wigglesworth, just a life of faith. Smith Wigglesworth se prostě rozhodl žít životem víry. God used John J. Lake. Bůh si používal Johna J. Lakea. No, John J. Lake se rozhodl zažít vše, co učí Bible. May I you of the words of Jesus Mohu vám připomenout slova, která pronesl sám Ježíš? Words. To jsou ta slova. And John G. Lake, Bude dělat skutky, které dělám já? No. Ne. Jesus said, If you in me. Ježíš řekl, pokud ve mě věříš. It's věříš, Toto pozvání je pro každého křesťana. Je to otevřené pozvání pro všechny. Přijmout tuto výzvu a přijmout pozvání. A většina lidí to nedělá. Ale nebojte se, změníme to. Změníme tento stav. Protože nyní voláme, probouzíme novou generaci, která se chopí této výzvy a rozhodne se žít takovým způsobem. Věření je na nás. Bůh nikdy nevěří za tebe. Zapsal jsem si něco takového v mých poznámkách. Moc se mi tato věta líbí. Není to moje zjevení. Jediné skutečné bezpečí, pocit bezpečí, Pochází z takového neustáleho pohybu v oblastech, které od nás vyžadují více víry, což v praxi znamená větší závislost na pánu. Protože skutečný pocit bezpečí, skutečné místo bezpečí je tam, kde spoleháme zcela na pána. Which means you have to move away from Znamená to, že musíme přestat spolehat sami na sebe. Znamená to, že musíme vstoupit na místo, kde se lidsky řečeno potopíme. But by faith you walk on the water. Ale vírou budeme na tomto místě chodit po vodě. But Christians like to keep the little natural security. Ale křesťané jsou tak připoutáni k lidskému pocitu bezpečí. There is no true security in life of unbelief. V životě nevíry není žádné skutečné bezpečí. Skutečné bezpečí zabezpečení pochází z úplného se spolehnutí na pana. Víra je jako sval. Ona poroste, dokud ji budeme používat. Pokud dnes půjdeš do posilovny, a budeš si nakládat těžká závaží, to it, pokud na to nejsi zvyklý, tak tě zítra bude všechno tak bolet, že se ani nezvedneš z postele. That's how most are, sadly. Bohužel, tak to funguje většina křesťanů. They have some big Jejich životy jsou pod ohromným tlakem, těžkým břemenem a oni padají a úplně se pod tím zhroutí. Zůstanou v té přirozené lidské oblasti. Co se stane, když projdeš touto fázi bolesti? Lidé mi opakují stále jednu věc každý týden. Říkají toto, Reinharde, jak tě poslouchám, všechno to zavání takovou tvrdou prací a my nejsme povoláni dělat nějaké skutky, nějakou práci. Samozřejmě, že jsme povoláni do práce. Ale nemůžeme si zasloužit Boží lásku prací. Nestaneme se spravedlivými na základě našeho úsilí. Ale, ale samozřejmě jsme povoláni pracovat v našem křesťanském životě. Paul Pavel napsal, že byčuje své vlastní tělo, aby neučil něco, co sám nezažívá. The Bible mluví o životě v disciplíně, mluví o těžké práci pro Pána a mluví o životě totální oddanosti ale motivace je jiná. Nedělám to proto, aby mě miloval, ale dělám to proto, protože mě miluje. Ale život víry je jako chodit do posilovny. Když začneš žít tento život, bolí tě to. Chceš, chceš toho nechat. A lidé říkají, Don't do anything. It's pressure. We don't want pressure. A pak ti lidé řeknou, o, oh, musíš se naučit žít v milosti, nemůžeš být pod takovým tlakem, tlak není dobrý. No, we want pressure. Ne, my chceme nějaký tlak, nějaký útlak. Já to miluji. Pressure is wonderful. Tlak je úžasný. You know Víte proč? to když jsem pod tlakem, musím se rozhodnout, Am I believe, jestli budu věřit now the the a díky tomu tlaku vstoupím do nadpřirozené sféry, hey? anebo se otočím a uteču a povedu svůj pohodlný život a nikdy nezažiju skutečný život víry. Pamatujte, že stres není generován tlakem a útlakem ve vašem životě. Stres nastává, když reagujete s nevírou na okolnosti tlaku a útlaku ve vašem životě. So pressure is healthy. Is pressure is very Tlak je užitečný. Stres je nezdravý. Ale stres není způsoben tlakem, ale tvou reakcí na ten tlak. Pokud použiješ tlak, aby zaujal místo víry, pak pokud to použiješ, aby zrostl v životě víry a žil vítězným životem, pak to nebude stresující. Ale lidé to nezažijí, protože se vyhýbají tlaku. A nebo se snaží vyrovnat se s tlakem a stresem na základě své přirozené síly. You have to face it by Musíme tomu čelit vírou. Every pressure you have to face it by Ať už je ve vašem životě jakýkoliv tlak, musíš mu čelit vírou. Financial Financial lack is no pressure. Finanční nedostatek není žádný tlak. Pokud máš účet, který musíš zaplatit zítra a dnes nemáš na něj peníze, není to stresující. Ale stresující je, že v této situaci nevěříš, že se o tebe Bůh postará a že ti dá peníze na ten účet, a to v tobě vyvolává stres. Protože pokud věříš, že Bůh se o tebe stará a uspokuje tvé potřeby, pak žádná taková situace není vůbec stresující. I have lived. With the stress of lack of provision. Žil, jsem, žil jsem s takovým stresem a tlakem souvisejícím s nedostatkem financí. Tehdy jsem si celou dobu myslel, že můj stres je způsoben nedostatkem financí. Me, son, Až mi Bůh ukázal synu, ten stres je způsoben tebou kvůli tvému srdci, které nevěří. Tak jsem změnil mé srdce. A teď to, co kdysi pro mě bývalo zdrojem stresu, je nyní zdrojem zábavy. Je to pravda, která se dotýká každého aspektu tvého života. Můžeš si vybrat jakoukoliv oblast svého života. It's with your Ať jde o tvé děti, it's nebo finanční zaopatření, it's your tvé zdraví, it's about a test like starání se o nějaké zkoušky, nějaký test jako Kristýna, tvé manželství, it's your work tvá situace v práci, Jediným zdrojem stresu ve všech těchto situacích je tvé nevěřící srdce. Jsme-li jsi jistí boží péči If we rely, okay. If we rely 100%. Pokud se stoprocentně spoláže na Krista, Then we will not be stressed. tak ve všech těchto situacích se nebudeme cítit ve stresu. I know from my own life, my friends. Můžu to říct ze svého života. Stres způsobuje moje reakce na okolnosti, nikdy ty okolnosti samotné. Apoštol Pavel nás o tom učil a okolnosti jeho života byly mnohem těžší než okolnosti většiny z nás. Paul said, He always leads us into triumph. Pavel napsal, že on, Bůh, nás vždy povede k vítězství, k triumfu. 2. Korintským první kapitola. Pavel popisuje jeho situaci, ve které sám byl. Kdybyste to četli, pomysleli byste si, ach, ten chlap má ale hodně stresu. Přečtěte si to. Těžké, velmi těžké situace. Pak říká toto. Báli jsme se i o naše životy. Což muselo být hodně stresující. Pak říká toto. So that we would not trust in ourselves, but in God who raises the dead. Ale bylo to všechno proto, abychom neduvěřovali sami sobě, ale Bohu, který křísí mrtví. So Takže jeho reakce na stresové situace byla stoprocentní víra. No Pavel vůbec nespoléhal sám na sebe. God had to teach this to him. Bůh ho to musel naučit. Až do okamžiku, kdy byl Pavel schopen říct: raduj se ze svých slabostí, proto aby ve mně byla vidět Kristova moc. Rozhodování, že budu věřit, je moje každodenní rozhodnutí. Každý den se musím rozhodnout, co teď budu dělat. To believe is 100 my responsibility. Protože věřit je stoprocentně moje zodpovědnost. Nemohu za tebe věřit Božímu slovu, ty sám musíš věřit. Look at the, at the chapter 3, verse 12. Podívejme se, co říká Židům 3.12. Dejte si pozor bratři, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Bible nám říká, že nevěřící srdce je špatné. May I say, Dovolte mi učinit takové prohlášení, že pokaždé, že pokaždé, když se rozhodneš spoléhat na své lidské schopnosti, místo na nadpřirozené zaopatření, jsi člověk se zlým srdcem. A Is evil. Srdce nevíry je něco špatného. Musíme nenávidět She srdce nevíry. Musíme se ho vzdát. We have to it. Musíme ho odmítnout. Musíme neustále opouštět loď. I Záměrně někdy dělám věci, které po mně vyžadují, abych opustil tuto zónu lidských možností. Věci, které jsou lidsky nemožné, jen proto, abych vedl život víry. Klíčem je zde srdce. Bible tomu říká zlé srdce nevíry. Teď bych vás rád naučil, jak zacházet se svým srdcem. Jednoduchými slovy, vše, čemu věří tvé srdce, a ty to vyznáváš, zažiješ to. Zopakuj všechno, čemu opravdu věří tvoje srdce, a co vyznávají tvá ústa, in in se projeví ve tvém přirozeném životě. Any healing, jakékoliv uzdravení, any provision, jakékoliv zaopatření, cokoliv z nadpřirozené oblasti. Pokud tomu tvé srdce věří a tvá ústa to vyznají, bude to tvoje. Budeš moci jednat proti přírodním zákonům. Ježíš to dělal pořád. Ale tvé srdce tomu musí věřit a tvoje ústa to musí vyznat. Rád bych vám teď předal čtyři prvky body, Týkající se srdce víry. Věřím, že toto je nejdůležitější část tohoto vyučování. Poslouchejte velmi pozorně. A když přijdete domů, začněte to dělat. Jsou to čtyři prvky, Vedoucí k srdci víry. Think, mysl, myslet, dream, sen, or meditate, nebo rozjímání, meditace. Things, to Jsou to tři stejné věci, tři synonyma. I mean Nemyslím tím sny v noci, jen takové sny ve dne. Think, Takže mysl, dream, sen, nebo rozjímání, meditace, věř confess. a vyznávej. Pokud jsi schopen na něco myslet, přemýšlet o tom, snít o tom, věřit tomu a vyznávat to, bude to tvoje. Every limitation is removed from your life. Veškerá omezení zmizí z tvého života. Strávil jsem spoustu času přemýšlením, sněním, vírou a vyznáváním o tom, jak lidé vstávají z invalidních vozíků a teď to sleduji. Minulou neděli jsme se objevili v mé církvi, bylo to poprvé po docela dlouhé době. Mnoho lidí chtělo se mnou mluvit. A jedna maminka velmi trpělivě čekala se svou malou dcerkou. Když jsem se modlil za jiné lidi, koutkem oka jsem si všiml té ženy s její dcerkou a pomyslel jsem si, že jí jsem už je někde viděl. Konečně na ně přišla řada. A řekla, pastore Reinharde, nic od tebe nechci. Jen jsem chtěla poděkovat. Pamatuješ si mou malou dceru? Řekla jsem, no, tak nějak. Mm. Byla hostem v našem kostele. Bydlí ve městě, vzdáleném asi 800 kilometrů od nás. Řekla, že loni v srpnu jsem byl u nich v církvi. Ona mě prosila, abych se modlil za její osmiletou dcerku. Ridiculously thick. Oh. Ona nosila brýle s velmi tlustými skly. I took her glasses off. Sundal jsem jí ty brýle a zeptal jsem se jí: Dokážeš přečíst nápis tam vzadu na zdi? There was a big sign. Byl to nápis napsaný velkými písmeny. She went, I only see some blur colors. Přimohouřila oči, zamračila se a řekla, že tam vidí jen nějaké rozmazané barvy. Vzal jsem Bibli a zeptal jsem se jí: Můžeš přečíst něco, co je tam napsáno? Ona udělala toto: A řekla: Bůh? Byla téměř slepá. Léta jsem přemýšlel, snil, věřil a vyznával zrak pro slepé oči. Pak jsem položil ruku na oči té dívky a řekl jsem, ve jménu Ježíše nařizuji těmto očím, aby správně viděli. V mém srdci už to byla realita. A řekl jsem mi, přečti tento nápis. Prorocká konference, které se zúčastní pastor Reinhard Hirtler. Přečti Biblii. Bůh řekl, budí světlo a bylo světlo. Ona stála přede mnou tu minulou neděli bez brýlí a dokonale viděla. Ta matka řekla, moje malá dcerka tě chtěla jen obejmout. I said, I give her hug too. Řekl jsem, také ji chci obejmout. Listen. Poslouchejte. Mohl bych vám říct stovky takových příběhů. Nestane se to jiným způsobem. Dnes jsem se s vámi podělil o mnoho zásad víry. Včera také. Ale vaše srdce Musíš zachytit realitu, musí pochopit realitu nadpřirozeného světa. Neprobudíš se zítra ráno a jen tak z ničeho nic nebudeš křísit smrtvé. Můžeš očekávat a prožívat tisíc setkání s Bohem a nic se nestane. Bible nám jasně říká, jak to udělat. Musíme tomu věřit v našich srdcích bez stínu pochybností. Tak jak máme přesvědčit naše srdce? Srdce je místem, kde se naše emoce a myšlenky mísí a stávají se jedním. Pokud se o tom chcete dozvědět více, poslechněte si moje vyučování o srdci. Jedna z nejnebezpečnějších věcí, kterou může člověk udělat, je smíchat emoce, myšlenky a vůli. Pokud přijdeš na místo, kde se tvoje myšlenky, emoce a vůle stanou jedním, budeš nejbe nejbezpečnějším člověkem na zemi. Ježení. Pokud taková jednota bude inspirována ďáblem, budeš tím nejhorším člověkem na zemi. Pokud toto spojení bude pocházet od Boha, budeš tím nejmocnějším člověkem, kterého si používá. Srdce. Srdce je sloučením mých myšlenek, vědomě promyšlených myšlenek, o kterých jsem přemýšlel, o kterých jsem rozjímal, jejich spojení s emocemi. Bible nám o tom říká v prvním Mojžíšově 6:5. The To je první místo, kde čteme o srdci. I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovule člověka, a že každý výtvor jeho mysli a srdce je v každou chvíli jen zlý. So what happened? Tak co se stalo? Tito lidé aktivně přemýšleli. To hebrejské slovo je obrázkové a mluví o myšlení jako o utváření myšlenek, jako hrnčíř utváří hlínu. So the people, <laughs> Když to kato, Lidé, o kterých mluvíme, používali svou mysl velmi aktivně. Nobody chooses what you think you do. Nikdo za tebe nerozhodne, o čem přemýšlíš. Je to na tobě. God has given you your mind. Bůh ti dal tvou mysl. Jsi zodpovědný za to, jak ji používáš. Je to volba, výběr. Používám aktivním způsobem moje myšlení dvě, tři, někdy čtyři hodiny de denně. Bůh mi dal mé myšlenky. Já si vybírám, o čem budu přemýšlet. Nikdy nebojuji s negativními myšlenkami. To je ta nejhloupější věc, kterou můžu udělat. Víte, snažíme se bojovat s těmito negativními myšlenkami, snažíme se je odehnat, karáme je. Nedělejte to, nemá to smysl. Nebojujte s negativními myšlenkami. Prostě se rozhodněte přemýšlet o něčem jiném. Protože vy rozhodujete o tom, o čem budete přemýšlet. Ďábel nás může kontrolovat prostřednictvím naší mysli. Také Duch Svatý chce mít nad námi kontrolu, chce mít nad námi moc skrze naši mysl. Tím rozhodujícím není ale ani Ďábel, ani Duch Svatý. Rozhodující jsme my. My se rozhodujeme. Bible nám jasně říká, abychom přemýšleli o věcech nahoře. Bible nám neříká, nemyslete na pozemské věci. Bible říká, jasně přikazuje, přemýšlejte o tom, co je nahoře v nebi. Takže pravda je velmi jednoduchá. Nezaměřuj své myšlenky na to, co je na zemi, ale soustřed se na to, co je nahoře. Ale křesťané si navzájem přikazují, aby nerozjímali o pozemských věcech. A to zanechává takovou prázdnotu v jejich myslí. A to zanechává takovou prázdnotu v jejich myslích, snaží se nemyslet. Není pravda, že máme přestat zkoušet, nepřemýšlet o špatných věcech. Pravdou je, že máme přestat myslet negativně, ale měli bychom začít myslet na dobré věci, správné věci. Je to tvoje volba. Filipským 4:8. Konečně bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. So you Takže je to vaše volba. So me, Jestliže mě někdo naštve, děbel, mé tělo, cokoliv si pomyslíte, tleč. vloží do mé hlavy nějaké myšlenky, Of anger, thoughts of unforgiveness, myšlenky. Thoughts of revenge. myšlenky hněvu, neodpuštění, myšlenky na pomstu. Musím se rozhodnout, If I on this thing, pokud začnu o těchto věcech přemýšlet, I begin to this thing, to za... začnu věřit těmto věcem, I begin to speak this thing. začnu o těchto věcech mluvit, it will be part of my life. stanou se součástí mého života. Very simple. Je to velmi jednoduché. Says, A pak lidé říkají, ale já se nemůžu dostat ze svého citového vězení. Sure you can. Samozřejmě, že můžeš. Bez ohledu na to, zda je to pozitivní nebo negativní, pokud o tom přemýšlíš, pokud o tom rozjímáš, sníž o tom, uvěříš tomu a vyznáš to, bude se to ve tvém životě dít? So tak co máme dělat? Friends, right Přátelé, to je kořen, je to jádro takové duchovní... Je to... Srdce, duchovní dynamiky, života, víry. Jinými slovy je to princip, podle kterého funguje duchovní svět. So if you get angry with me, Takže jestli se na mě rozlobíš, a všechny tyto myšlenky plné hněvu, neodpuštění, plné pomsty jdou vůči mě, I begin to think. tak si jen myslím. O, oh, jaký je to Boží what a muž? Of God. jaká je to žena Boží, oh, what a beautiful person. jaký skvělý člověk, stvořen na Boží obraz. I choose to think what I think. Protože já se rozhoduji, o čem budu přemýšlet. You know, Víte, co se pak stane? Think, začínám o tom přemýšlet, začínám o tom snít. My heart becomes convinced, I believe it. Moje srdce se o tom přesvědčuje, začínám tomu věřit. Říkám to a duchovní svět se stává aktivním, i když se lidé kolem mě nezmění. Tento zákon funguje. Dám vám výzvu, udělejte takový 30-denní test. O nikom si nemyslete nič špatného. Nepřemýšlejte, nesněte o ničem špatném. Vaše srdce začne těmto věcem věřit. Pak je vyznávejte a uvidíte, jak se okolnosti vašeho života začnou měnit. Protože veškerá duchovní moc No, Protože celá duchovní moc vesmíru these laws. Stojí je skryta za těmi duchovními zákony. So the first thing is, be what you think. Takže první pravidlo dávej pozor na to, o čem přemýšlíš. So what do you think? Tak o čem přemýšlíš? The has to be the word of God. Základem tvého rozjímání musí být Boží slovo. Co říká Bible o mém bratrovi a sestře? Bible říká, že jsou novým stvořením. Přestaň o nich přemýšlet, že jsou to špatní lidé. Začni o nich přemýšlet jako o nových stvořeních. Nemluvím zde o nějakém pozitivním myšlení nebo pozitivním vyznávání. Mluvím o myšlení v souladu s Božím slovem. Co Bible říká o tvé ženě? The wife of the righteous is a fruitful vine. Manželka spravedlivého je plodná viná réva. Přestaň si stěžovat na svou ženu. Stop thinking about how bad she is. Přestaň myslet na to, jak je hrozná. Just stop it. Přestaň. Začni přemýšlet takto. Ona je plodná vinice. Devil přijde a řekne: "Co to tady překrucuješ, Podívej se na ní, pořád má špatnou náladu." Čemu potom uvěříš? Tomu, co vidí tvé oči nebo tomu, co říká Bible? V životě víry nejčastěji musíš věřit tomu, co říká Bible a nejčastěji to bude opak toho, co vidí ve pozemské oči. Nejprve jsem musel uvěřit tomu, že tato holčička bude číst bez brýlí, než jsem viděl toto uzdravení na vlastní oči. Musel jsem nejprve uvěřit, že rakovina prsu, kterou měla jistá žena, zmizela, byla uzdravena, než jsem to viděl svýma pozemskýma očima. So stop all the Zastav všechny ty negativní, špatné myšlenky o čemkoliv. O tvé budoucnosti, tvé současnosti, tvých přátelích, financích, o čemkoliv. Nahrát je přemýšlením o tom, co o tomto tématu říká Bible. Bible říká v Žalmu 112, že blahobyt a bohatství budou v domě spravedlivých. Tak přestaň přemýšlet nad svými účty a začni přemýšlet o tom, že tvůj domov je plný prosperity. It's the to je slovo Bible. Not positive thinking, it's the Bible. To není pozitivní vyznávání, jsou to slova napsaná v Biblii. So Přijmi pro sebe boží zaslíbení. A začni o nich přemýšlet. Víte, co se potom stane? Stane se toto. Na začátku, jakékoliv myšlenky, které jdou proti této realitě, budou vytékat z tvého srdce. Všechny strachy, všechny obavy budou vytékat z tvého srdce. The Protože naše srdce nebyla naprogramována životem víry, ale byla naprogramována přirozenými pozemskými okolnostmi. Don't let it take you years like Nedovolte, aby vám to trvalo deset let jako Abrahamovi. Ašo, kolik jsi potřebovala času dva měsíce? Tři měsíce. Včera jsem vešel do dveří, uviděl jsem tady Ašu a řekl jsem jí, Ašo, co se změnilo? Jinak vypadáš. S námi už několik let nějakou dobu jsme spolu nemluvili a já se na ní podíval a pomyslel jsem si, děvče, vypadáš jinak. Protože změnila své srdce. Visible. Je to vidět na venek. Ale ona musela udělat tu práci. So Takže hledám Boží zaslíbení. Hledej Boží zaslíbení a udělej si čas na rozjímání o nich. Nerad ztrácím čas. Snažím se to nedělat. Když trávím čas s lidmi, pokud je v rozhovoru přestávka, jdu do své srdeční zóny. Tak to trávím čas u zubaře. Museli jsme posledně vrtat. Řekl jsem zubaři, prosím, udělejte svou práci. Zubář říká, musím vám dát narkózu. Říkám, nechci narkózu. Otevřel jsem ústa. Přemýšlel jsem o uzdravení nemocných, o kříšení mrtvých, o spasených lidech. Přemýšlel jsem o tom, snil jsem o tom, věřil jsem tomu, než Zubař skončil vrtání. To má vrtání. Given us, but that we have to use. Je to duchovní síla, kterou nám Bůh dal, ale my ji musíme používat. So think about godly things, things above. Přemýšlej tedy o božích věcech, o věcech nahoře. To, jak myslíme, změní způsob, jakým sníme, vyznáváme a věříme. Takže první věc, kterou musíme udělat, je začít přemýšlet. Když začneme přemýšlet, pak uvidíme, jak z našeho srdce proudí nepořádek, všechno to bahno a špína, která v něm je. Dívej se, věřil jsi, že se Bůh o tebe postará, On se nepostaral. Znovu selžeš. Nezaplatit tvoje účty. Co pak děláš? Položím vám otázku. Zdá je 19. kapitola 30. verš Janova en evangelia realitou ve vašem životě. Je dokonáno. Zaplatil Ježíš za mé uzdravení? Zaplatil Ježíš za mou ochranu? Has Jesus paid for my zaplatil Ježíš za mé vítězství? Has Jesus paid for my good zaplatil za mou dobrou budoucnost? The is, has Jesus paid for it? Otázka je, zaplatil za to Ježíš? If you're not sure about this, any life Pokud si tím nejsi jistý, zapomeň na život víry. Vrať se zde zítra ráno a poslouchej vyučování o nové smlouvě. Takže nejprve samozřejmě musíš uvěřit, že Ježíš za to zaplatil. So if once you begin this journey, Když začneš tuto cestu, take time, quiet, begin to think. udělej si čas sedět v tichu a přemýšlet. The promise of God. Boží zaslíbení. Tvé srdce ti řekne, že selžeš. You Už jsi padl dříve. Co pak dělám? Odmítám tu myšlenku ve jménu Ježíše Krista. Protože Ježíš nezaplatil za mé selhání. Zaplatil za to, abych uspěl. Takže ta myšlenka musí odejít. Vidíš? jdi. Pak se vracím k tomu, abych přemýšlel nad tím stejným zaslíbením. So another thought comes. Přichází další myšlenka. You are not worthy to be blessed. Nejsi hoden být požehnán. být so pak se zastavím v rozjímání a řeknu, Ježíš zaplatil na kříži za to, abych byl požehnaný. Tak přikazujte myšlence, aby odešla. A znovu začínám přemýšlet nad božími zaslíbením. Pokud je tvé srdce nábožensky zkreslené, pravděpodobně budeš muset mnohokrát Odmítat různé myšlenky, než se dostaneš na to správné místo. But it's worth bit of a, ale tato snaha se vyplatí. Then you begin to dream. A pak začneš snít. Is using your Snění je používání představivosti. Používáte stejnou sílu představivosti, grozímání a snění o božích zaslíbeních. Slyšeli jste, co no jsem řekl? Používáme přesně stejnou moc, jakou nám Bůh dal. Ale místo toho, abychom si to představovali, začneme snít. Snít o stovkách syrotčinců. O tom, že Polsko je spaseno. O, o tom, jak být zcela čistý, spravedlivý před Bohem. O tom, že uvidíš, jak chromy lidé chodí. Budeš snít o tom, že tvá manželka je boží žena. Budeš rozjímat snít o tom, jaký je tvůj manžel, muž boží. You simply begin to use your imagination. Prostě začneš používat svou představivost. Začínáš snít Boží zaslíbení. Každý člověk, který se pohybuje stále v nadpřirozené realitě, And dreams about thing, the experience. Uh, hodně přemýšlí a představuje si věci, které se dějí. Mohu to potvrdit, mluvil jsem s mnoha lidmi, kteří jsou používáni v nadpřirozené sféře. Lituji, že mě to před 30 lety nikdo nenaučil. Nikdo to neudělal. Ale jsem rád, že už to vím. Ale jsem rád, že už to vím, protože mám mnoho let před sebou. Představuj si a sni o božích zaslíbeních. Představuj si je. Sni ve dne. Máme tolik času každý den. Time, you wash the Čas, když měješ nádobí, když vaříš, time, you drive the car, když řídíš auto. I was recently driving with a young man. Nedávno jsem cestoval v autě s mladým mužem. But three hour drive. Byla to cesta, která trvala tři hodiny. And he for me sometimes. Občas mi překládá. V tom autě byla Debbie, on a já. And after about a hour and a half driving, asi po hodině cesty said, Reinhard řekl, "Reinhard, vůbec nic neříká. Reinhardt, zapni nějakou hudbu. So v tom autě je taková ticho. No, it, know, head, Nevím, co se ti honí hlavou, ale v mé hlavě není ticho. Tam, je tam dost hlučno. Už jsem tam skřísil několik lidí z mrtvých, vyhnal mnoho démonů za poslední hodinu, už pět paralizovaných lidí chodí, sedm neplodných žen otěhotnělo. Tam vůbec nebylo ticho. Jen s ním. Každý den takhle s ním. Takže ve chvíli, kdy začneš přemýšlet a začneš snít, přijdeš na místo, kde tvé srdce začne věřit. Nejprve uděláš tak jednoduché rozhodnutí, že budeš věřit. Rozhodneš se více věřit tomu, co říká Bůh, než tomu, co říkají všichni kolem tebe. So uděláš tu volbu. Stále. God, you said it, I choose to believe it. Bože, řekl jsi to, tak jsem se rozhodl tomu věřit. That's important. Je to důležité. Ale to je jen čas cesty, abys přivedl své srdce na místo, kde bude věřit. Here is how it works. Řeknu vám, jak to funguje. Než se tvoje srdce stane srdcem víry, budeš se muset pravidelně rozhodovat věřit tomu, co říká Bůh. Ale ve chvíli, kdy tomu tvé srdce uvěří, budeš mít pocit, že jsi na věčné dovolené. Objeví se stres ve tvém životě a ty si pomyslíš, že ah, znova pan stres, to bude zábava. Tvé srdce ví, že se Bůh postará. Tvé srdce ví, že všechno bude v pořádku. Samozřejmě, pak to začneš vyznávat. Bible říká hodně o vyznávání. Ale nevyznávejte věci, kterým nevěří vaše srdce. This is very unhealthy. Protože je to velmi nezdravé. This is what you up. Protože vás to ničí. You have to confess what your heart believe. Máme vyznávat to, čemu věří naše srdce. Proto musíme dodržovat tento řád. Rozímej s ním její představu, věř a vyznávej. But once you've ale jak mi ve srdce uvěří, když bylo proměněno, nepřestávej vyznávat. Keep Říkej tyto věci. God name to Bůh změnil Abrahamovo jméno na Abraham. Ale neudělal to, dokud Abraham skutečně neprožil změnu. Jacob And dream about what God would give him. Jakub vzal kousky dřeva, posekal je a když se na ně díval, představoval si, co mu Bůh dá. Bůh řekl Abrahamovi, podívej se na hvězdy a začni snít. Proč Bůh požádal Abrahama, aby se podíval na oblohu a hvězdy? Abrahame, podívej se nahoru a začni snít. Nebudeš mít jen jednoho syna, budeš jich mít mnoho. Sní. Abrahame sní. Abrahame, podívej se na píse. Přemýšlej o tom, uvěř tomu, sni o tom, vyznavej to a budeš mít syna. Ale my se místo toho díváme na okolnosti. Považujeme to za problém. Myslíme na problém, myslíme na nemoc místo na uzdravení. Myslíme na účty místo na boží zaopatření. Ne, lidé, přemýšlejte o správných věcech a sněte. Vím, že jsem trochu přetáhl, ale chci skončit ještě jednou myšlenkou. Chci vám ukázat, jak mocná je naše mysl. Efeským 2.1 říká toto. I vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy, v nich jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí. Takže Biblia nám říká, že ve vzduchu sedí nějací démoni, kteří pracují ve vzduchu a ovlivňují svět takovým způsobem, že svět dělá to, co démoni dělají a přikazují. So the world's Rozhodnutí tohoto světa je učiněno pod démonickým vlivem. Jak to démoni dělají? Podívejme se na třetí verš. I my všichni jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se ve svými sobeckými zájmy, nebo sklonům těla a mysli. Put minds in of the people. Démoni vkládají myšlenky do myslí lidí. People begin to think these thoughts uh, and demons Lidé začínají aktivním způsobem přemýšlet těmito myšlenkami. Control the actions of the people in the world. A prostřednictvím těch myšlenek, kterými se lidé zabývají, nad kterými přemýšlejí, které si představují, je démoni kontrolují a díky tomu mají vliv na svět. Dňábel je poražený nepřítel. He has no power over you. Nemá nad tebou žádnou moc. Ale pokud tě dostane na místo, kde začneš přemýšlet jeho myšlenkami, naučíš se jeho způsobu myšlení, pak tě přiměje dělat to, co on chce. Ale pokud tě Bůh může dovést tam a on může, kde budeš myslet jeho myšlenkami, budeš mít jeho mysl, pak budeš také schopen dělat ty skutky, které dělá Bůh. Vrátím se sem v Dubnu April, a když přijedu, pak chci vidět proměněné životy. Chci slyšet příběhy. Reinhard, I Reinharde, přemýšlel jsem, snil jsem a, a moje srdce uvěřilo. Moje ústa to vyznaly. A dovol mi říct, říct, co jsem zažil. Chci tady slyšet příběh za příběhem. Nevzdávejte se. Zpočátku je to těžké, protože naše srdce jsou plná, plná odpadu. Pozor na své srdce. Prosím, vydejme se na tuto cestu společně. Pokud jsi připraveni se mnou na tuto cestu, slibuji ti, že se náš život úplně změní a uvidíme Boží království. Postavme se všichni. Všichni, ať se postaví na nohy. Náš drahý otče. jsi oh, mnohem větší, než bychom mohli říct nebo si jen pomyslet. You have put such of us. Vložil jsi do nás tak neuvěřitelný potenciál. Vložil jsi do nás moc, abychom se dostali přímo do nadpřirozeného světa. Dal jsi nám schopnost přinést nebe na zem. Dal jsi nám schopnost odhalit tvou moc tomuto světu. Milujeme tě. Odpust nám. Odpusť nám, že jsme tuto moc nepoužívali. Odpuznám. nám, že jsme nemysleli podle Tvého slova, že jsme nesnili o Tvých zaslíbeních, že jsme nevěřili tomu, co jsi řekl a že jsme nevyznávali to, co jsi řekl. Činíme teď pokání. Dnes Změníme se. Budeme přemýšlet o Tvých zaslíbeních. Budeme snít o Tvých zaslíbeních. Sladký Duchu Svatý, I ask you, prosím Tě, you abys nám pomohl s touto cestou. To Pomoz nám to uplatnit v našich životech. Jsi náš pomocník. Pouspuď nás. Vzmocni nás. Help us to do this. Pomoz nám to udělat, aby se z nás mohli stát lidé, kterými nás chceš mít. Pomoz nám vidět samé sebe uzdravené. Pomoz nám snít o sobě jako o spravedlivých. Pomoz nám snít o sobě jako o spravedlivých. Pomoz nám vidět samé sebe jako lidi, kteří přinášejí ovoce. Pomoz nám snít o nás jako o těch, kteří křísí zmrtvých. Pane, milujeme Tě. Prosíme Tě o tyto všechny věci, jen pro Tvou slávu. Ve jménu Ježíše Krista, protože Tě milujeme. Amen.